care îl felicit pe Putin pentru victoria categoric, Vă rog să acceptați felicitrile mele sincere a păcăit. din și din Serbia, China, Cuba, subluierei Venezuela l-au felicitat. Lumii, pe Vladimir Putin pentru victoria înregistrată în cadrul alegerilor prezidențiale din 18 martie, în urma celor liderul de la Kremlin a obținut peste 76 dintre voturile exprimate. Subliniere din Telesurba Alexandru Gucic a fost primul subliniere, elev de stat, care i-a transmis un mesaj lui Putin. Recent, Gucic a anuncat că Serbia va pe lecturi strânse cu Rusia, sublinierei nu va impune niciodată sancțiuni împotriva Moscovei, chiar dacă negociază aderarea la Uniunea Europeană. Vă rog să acceptați felicitările mele sincere pentru realegerea în calitate de presuginiere din tale Rusiei. Subuginiere iurile de a vei conduce în continuare care a pe calea clar definită a progresului, în beneficiul tuturor cecenilor. Sunt încresc orice, prin prisma talentului remarcabil de lider, cu o încelegere clar sub Iere e un flexibil, responsabilitate subliniere angajament fac de cauza dumneavoastră. Veci continua să aveți succes în rezolvarea tuturor problemelor importante pentru Rusia studierei în implementarea planurilor de dezvoltare a Cerii, se arată într-un comunicat al presubliniere din CEI de la Belgrad. Liderul venezuelean Nicolas Maduro, sublinierei pre-subliniere cubanez Raul Castro, l-au felicitat. De asemenea, pe Vladimir Putin, accentul în victoria categorică acestui acestuia în cadrul scrutinului al sublinierei lecturile strânse între Caracas-sublinierei Moscova, respectiv între Havana-sublinierei Moscova. Restul din reidentul chinez Si Jinping a transmis ce, sub conducerea lui Vladimir Putin, poporul rus joacă un rol important pe scena internațională, urmând cu fermitate calea de dezvoltare a unei mari puteri. Vladimir Putin, reales duminică pentru un al patrulea mandat, cu un rezultat cedat ieri este de 76 din voturi, se va putea mencine la conducere până în 2024.